روز بر همینان ارجمند شاهین نجات هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان برنامه بیست و تحلیل تاریخ معاصر ایران از نگاه رنسانس ایرانی رو در خدمتون هستیم از آغاز صفویه این از حدود 500 سال پیش آمدیم و رسیدیم به آستانه انقلاب اسلامی به دهه پنجاه خورشیدی و سالهایی که دیگه ما رو وارد سال 56-57 میکنه که رفت آنچه که نباید میرفت یه مقدار زیادی پرداختیم به اینکه جامعه چرا از دیدگاه گفتگوی معقول خردمندانه و روشنگرانه فلج بود دشمنی لجبازی کوردلی، نیروهایی که خودشون مخالف رژیم گذشته میدونستن رو عنوان کردیم ناتوانی های رژیم گذشته در گرفتن به دست گرفتن گفتمان غالب و در حقیقت استدلال آوردن برای اینکه با این شیوه حکومت کار کشور جلو میره رم گفتیم که متاسفانه در نبودش خلائی که ایجاد شد انواع شامورتی بازها و ها موفق شدند یا یه زیر لوای علیه شریعتی یه بار با نام جلال جلالالحمد و, و از این دست آدم ها سمن بهرنگی این بیژن جزنی یک التهابی رو در جامعه ایجاد بکنن یه انرژی ویرانگری ایجاد بکنن که خب همش برمیگشت به اینکه ماشین تولید اندیشه و همچنین ماشین تبلیغات حکومت پیشین بسیار ناتوان عمل میکرد برخلاف آبادگری که در کشور انجام میداد تو این زمینه کار خیلی کاستی داشت امروز تو نشست بیستو می خواهیم که به این جستار بپردازیم که این انرژی این مومنتومی که در جامعه ایجاد دا، وجود داشت یا در حقیقت به کار گرفته شد برای از کارانداختن کشور سرنگون کردن رژیم و بعد سپردن سرنوشت کشور به دست روحانیون و آخوندهای شیعه از کجا می میآمد چرا باید جامعه دوچار همچین مومنتوم و انرژی ویرانگر غیرقابل کنترلی بود و دوم اینکه با این وجود چه کارهایی میشد کرد که جلوی این ویرانی رو گرفت و اگر زمان به عقب میگشت الان چه چهار سال پیش بود ما چه میتوانستیم بکنیم که جلوی این انقلاب ویرانگر و ایران دهر رو بگیریم و حال کمک فکری باشیم کمک عملی باشیم به کسانی که با حسن نیت و با انگیزه میهم پرستی میخواستن که کشور رو نگه دارن و جلو سیلاب انقلاب ویرانگر رو بگیرن از اینجا رشته سخن رو به شهرام میسپارم و شرم جان ما رو ببر وارد این دو بحث نسبتاً مفصل ولی جرف. درود بر تو شرم جان خوش اومدی. درود جان جان درود بر بینندگان. بله. بیشتر همیهنانی که به های انقلاب نگاه میکنن طبق همون تئوریایی که گفتیم که باز امنی همیشه در خودش زندانی و مسائل درونی خودش، خواست‌های خودش و آرمان‌های خودش و خواست... نمی‌بینه، نمی‌تونه بیاد بیرون از بیرون به سر راست داستان نگاه کنه هر کدوم یه زاویه بسیار بسیار تنگی رو میگن که به اون حالت تک بودی که گفته میشه مثلا حتی خنده داره مثلا اسکلند چپی ملی وقتی میگه انقلاب یه میره سراغ 28 مرداد بعد میگه که چون اون شد. بعد فضا بسته شد. بعد چنین شد. بعد چنان شد. بعد آخرش باید انقلاب می‌شد. اینا در صورتی که من عرض کردم اگه بیسترشد مردادی رخ نمی‌داد. حتی اگه مصدق کامیاب می‌شد که خواستای خودش رو پیش ببره. حالا چه شاه میموند و خانه نشین می‌شد. چه اصلا اونجا جمهوری می‌شد. چندین بار من توضیح دادم. ایران یه دموکراسی پاکستانی می‌شد. و بعد تو مدت کوتاهی دست کمونیسمی افتاد یا همون که پاکستانیه می شد و پاکستانی میمون یعنی ملکه و نیروهای اسلامی و امنای مذهبی رده بالا مثل اون زمان کاشانی حالا بدن پس از او کسانی اینا تو مجلس میشستن به هم خوشبش میگفتند و کارای عمرانی رده بالا و بهبود گشایش مدنی جامعه و برکشیدن مقام زنان و آزاد کردن فضای عالیات مذهبی نمیتونست انجام بشه. <تصفيق> <تصفيق> چه مصدق میخواست چه نمیخواست خیلی هم فشارا میبرد میمیدیدی از خونه که داره میره نخواست وزیری یا یه مسلمانی پیدا می‌شد یه چاقو که شکمش میکرد تموم شد می‌رفت یعنی فضای جامعه که هناز گشوده نشده بود اونجا می‌بایست که بمونه اگه که بیسته اشتومون داد اون از اون یعنی اون که اصلا بمونه دلیل آوردن که مسخر است بعد از اینکه ولی خواست محمد رزاشا به انجام رسید و این گوشایش انجام شد اون داستانو فنر رخ داد که بدنه جامعه یا یه بخش قابل توجهی از جامعه ما تقسیم یه جامعه ایران هم هیچ فقط در موردش اینجا سیستماتیک سخن نگفتیم که چند درصد ایرانیای کلاسیک بودن، چند درصد مسلمونای لوگام گسیخته بودن و اون بسیت ها، یعنی یه درصد یه بار گفتیم 5 تا ده درصد ما ایرانی اسیل داشتیم حدود 15 تا 20 درصد مسلمون آدم داشتیم و بقیش هم که اون وسط حالا میخواد مثلا 6 درصد یا هفتاد درصد باشه ه درصد اونا اون آمیخته تبارهای یا دومینویه بودن به قول تو که خودش چی میخوان حالا با این بیشتر از این نمیخوایم کافی ولی توی فضایی که اون همه مسلمون چیز اونجا هست در حقیق جانی اونجا هست و اون بخش ایرانی‌های کلاسیک اقلیت کم تر از ده درصده اونایی که بعدا دستگاه دولتی و فرهنگ پهلوی هم از اونا می اومد همش از همون ایرونی مونده ها ام، محمد رزاشا و اون کسانی که این تز و دنبال می که پی، آوردن پیشرفت و زددن یه پل میونه ایران باستان و فرنگ امروزی اینا رو انجام دادن و خشم و ناراحتی رو در دل اون بیست بیس درصد مسلمون اساسی و اون هفتاد درصد آمیخته تباری که نمیدون درست چی می‌خوان ولی گراش های اسلامی همی خورده داشتن آغاز شد اینا مجبور شدن خلاف خواستشون درست لباس بپوشن، درست برند سر کار خانمشون رو دیگه کتک نزنن و همسایه یهودیشون که مثلا دشنام بدن درود بگن یا دست کم تحملش کنند بعد هر روز بیشتر کار کردن و فقط از راه کار مراتب پیشرفت در زندگی تیک کردن مسائل ارتباطات کلاسیک بازاری اسلامی اینا رو به عقب گرد بود اون چیزی که اینا میشناختن نه این چیزم بخش قابل توجهی از اون 20 درصد علاوه 70 درصد در شکنجه آسمانی به سر میوردن به وج اون 20 درصد بیچاره که تمام بدنی انقلابم آدم کوشش هم اصلا اون اونجا میمودن هرچی که پهلوی این اینتیظز رو ادامه میداد فشار روحی روینا بیشتر میشد حالا اینا شروع کرده بودن کلا حتی از قبل از پهلوی دوم هم در مورد این اندیشیدن که آقا ما نمیخوایم شیوهی که فرنگی ها ساختن یعنی جهان مدرن زندگی کنیم ما میخوایم ج رو بگیریم نواب یکی از پیش آزان یه همچین اندیشاهای بود در مورد البته در آغاز دور پلوی دوم ولی برامده از واکنش به دوران پلوی اول بود. اموسالمون‌ها هم نقش بیشتر سازماندهی می‌کردند. حالا اینجا یه نقطه سرنوشت ساز کشور بود. در پاینسالی سی و اوایل سی چهل هجری. در اونجا بدنه فکری جامعه جلوی این دوراهی قرار گرفته بود که از دیدگاه فلسفی و اندیشه پردازی سلیقش رو بگه و بگه که با جهان فرنگ آیا همراه فرنگگری یعنی در حقیقت هم های نیاکان خودمون هند خودمون که راه رفت بودن تا پیش درفت. و یا با مهاجمین بیابون حجاز و اون که در سال های چهل اومد نوت درصد همراهی با بیابونیا بود یعنی شما وقتی که به آل احمد نگاه میکنیم حالا یه ورداستانه خیلی ممکنه بگرد مثلا میون آل احمد و شریعتی فرق است چون شریعتی دیگه کاملا جانی و مسلمان و دیوان و از قفس کریخته است ولی آل احمد مثلا توی یه از مثلا نوشته های روشن روشنفکری و یه مقدر مطالعه این نه نه به نظر من دو برای یه سکن حالا آل احمد درسته که کاراش استتار شده توی یه از شپ انتلیکتوالیزم اون شریعتی دیگه بشاره خیلی پیاده بود اون تیم آ ولی این یکی هم با شریعتی مخرج مشترک 90 درصدی داره و اونم در مخالفت درونی یا ناخداگاه یا خداگاه میشتران ما بحث کرد با جهان مدرنی که از فرنگ وارد شده به ایران و پهلوی داره میخواد جاش بندازه <تصفيق> که ادامه در حقیقت ایران باستانه یعنی با این پرانتز چارده قرنی اون وسط دشمنی داره و آله احمد وقتی تو رمان‌هاش و تو گفتارهاش حمله میکنه مثلا تو قرب زدگی می توی قربزادگی شروع میکنه فرنگیان رو مسخره کردن تو یه لحظه ای که مثلا میگه اینا مثل دیونا هر روز صبح میشن بیرن سر کار مثل ماشین کار میکنن و اینها در حقیقت ناخوشی درونی مسلمون رو نشون میده <تصفيق> که به جای زندگی که در حقیقت لاعبالیه و گاهی اوقات با حمله و قارت و اینا خودش رو سیر میکنه باید دوباره برگرده به یک زندگی سازنده سازمان یافته برنامه‌ریزی شده سخت کوش یعنی ادامه ادامه‌ی زرتشتیای قدیم یا اونی که الان فرنگی‌ها ساختن پروتستانتای امروزی. و آل احمد از اونی که شکنجه میکشه، <متصف> <متصف> کسی گمان نکنه این مشکلات فلسفی داشته. <متصف> از اونقدر اقلش نمیکشید که ب فلسفه چیه اگه از من می پرسی؟ نه اون میفهمید فلسفه چه نه بقیه بقییت و حتی اونایی که مثلا رفته بودن گمان میکردن تو این زمینه ها تحصیل کرده بودن حتی یک کسی مثل شایگان حال از فردی سوات اون نیاز گیریم کنم صحبتکنبیچار اون نراقی و این که خنده داری یعنی این تمام مجموعه وقت یه فرنگی وقتی نگاه میکنه به اون مجموعه فقط میخنده مم. میخنده از کمشوری حالا یک کسی ممکنه بگه خب، آله احمد پیاده، شایگان پیاده، نراغی پیاده، آه، بیتسی، این همه پیاده همه نفهم و در یک تلاطم درونی به سربرنده در مقاومت علیه جهان مدرن فرنگی یا همون زرتشتی قدیم که درون یه سه کس فقط پیشرفت و کار بسیار خب، حالا اومدن مزخرفاتشون رو گفتن رفتن، هیچ ابی هم نداره اوکی؟ بخش جالبی که بررسی کنندهای فرنگی تو سال‌های چهل خردادی بررسی می‌کردند و به سازمان امنیت خودشون می‌گفتند و یا به نخساز روی خودشون می‌گفتند بدترین گزارش‌ها از از اون دوران نوشتند اینه که بقیه کجان هیچ مشکلی نداره که آل احمد تیمارستانی اون حرفا رو بزنیم باشه هیچ عیب نداره اون ضد آل احمد کجاست چه کسی اونجا هست که با همون انرژی او مینویسه ولی در ستایش از یک زندگی تولیدی و سخت کوش و بعد این نظر تئوریک میتونه میون ایران باستان و اروپای پروتستانتی رو به پیشرفت صد 16 ها به این فلسفی میفهم و پل میسازن به هم دیگه کجاست ایشون حالا ما اون زمان یه روانشادی داشتیم هدایت مثلا مهم. این گاهی مثلا یک سری میزد به حالت رومانتیک به ایران کلاسیک یا بسنده حالا اینکه چه شاخه از ادبیات رو اون دوست داشت و دنبال میکرد و اینا ما دنبال اون نمیخوایم بریم صحبت اون پیچیده میشه چون در حقیقت با پیشرفت ترین بخش های فرنگ هم که اصلا مم. از ارتباطی انزام به سلیغا دریافت ایران نداشت ولی اون مسئله ایران باستان و ادامش در فرنگ و هدایت فهمیده بود تنظیر فهمیده بود یه اشاراتی ولی می‌کرد که مثلا بیشتر رومانتیک بود حالا هرچی که حالا فلسفی هم به نظر من کم بود یا کاسیدش بیشتر ادبی و رومانتیک بود بسیار خوب کسی که نمی‌خوند ولی مال آل احمد و مال اون یکی دیمونش شریعتی تو ذهن مردم ببینشه جوان‌ها مثل بوق همون بود حالا اگر این همیهن شریف جپه ملی یا جپ ملی های رو یعنی میلی مذهبی رو هر کدوم کنی بل کنید آوه تقصیل محمد رضا بود این او برای حسینی اشارت زده بود که اینا برن بشنن اون عزیز من شما حسینیه بزنی بیست برابر حسینیه امجدیگا براش بزنی با سقف اگر که خریدار نداشته باشه کسی نمیره برعکس کسی بیاد یه سری کتابی بنویسید جزوه هایی بنویسه در مورد این مطالبی که من میگم که مثلا ایران باستان محرج مشترکش با اروپای پروتستانتیه صد و شانزدهم به این چی بوده این دوتا مثلا دو بار سکه یه نگاه بودن به جهان کار کردن و سخت گوشی و ساختن و منطق از این حرفا بنویسه و بگه و جزوه و سخنرانی خب کسی نره چه فرق کنه اون تا رو آره بگه اون آخر میمونه جان اینجا اتفاقا مسئله آماری هم در تایید صحبتت به کار میاد ببین کسانی که از ایران باستان میگفتن از ایران کلاسیک پژوهش میکردن کار میکردن از حالا زبی الله ناتل ناطر خانلری زبی بهروز امیرمهدی مهدی بدی صادق سرمد عبدالحسن زرین کوب بالاخره شماری بودن وقتی شما تیراژ کارهای اینا رو مقایسه میکنی با مثلا فاطمه فاطمه است علی شریعتی که از فاطمه دختر پیامبر اسلام که کلا دو تا روایت اومده هر دو روایت هم منفیه در تاریخ اسلام یه دفعه چهره ایزدی درست میکنه یا در میقات اون مردکه که حالا احمد یا نمیدونم قرب زدگیش وقتی شما شماره تیراژا رو میبینی در تاید سخنت متوجه میشی که حرف حساب خریدارش کمتر بوده و مزخرفگوی خیلی خریدار داشته یعنی می به... مغز قوم عیب داشته مغز قوم ایب داشته درسته بله می بخش ببین حالا من اونایی که اون زمان بودن توشون حالا یه مدل کم بود اون مدلی که بتونه مخرج مشترک میون ایران باستان و اروپای مدرن رو درک کنه البته از روز اول آخونزاده و بعد کرمانی از این حرف زده بودن ها و تو رای زنای رضا شاه هم کسانی بودن که این مطالب رو درک می کردن ببینجون اونا که هنگام جنگ اول یا پیرامون اونا یا پس از اون اومده بودن یه سریم هم آلمان و اروپای مرکزی رو دیده بودن بودن بله ولی حالا اگر می فهمیده بودن این گفتار این گفتمان در سالای چهل که روزگار باز کردن به گوشایش و ساختن ایران بود و به یک پایه فلسفی نیرومند نیاز داشت که یه یه پایگاهش تو ایران باستان متأخر باشه مثلا ساسانی یک حالت جاافتاده داشت ایران شهریش و یه پایش تو اروپای باشه که از رنسانس یا رفرمای لوتر و کالوین به اینور همون کارو شده و مخرج مشترکی دارن بتونه بفهم فلسفی و بگه ما این پرانتز و 14 قرنی رو که مال ما نبوده حالا نیاز به فوشم نداشته اون زمان بده فقط بگه مال ما نبوده میخوایم ببندیمش امه. نبود کسی این به این روک روکی رو کی بخواد دیگه اگرم بخیش تای می گفتن مثلا مثل ذبیح بهروز و این اون این مخرج و مشترک درک کردن با هم خانوادگیش با فرنگو نداشت خیلی اوقات خودشون یه نگاه منفی به فرنگ داشتن حالا این این تراژدی هم توش بود حالا گیرو مثلا یه کسی بیاد ادعا کنه تو متون این شدهایی که تو این بخش ایران شناسی یا ایران گرایی کار میکردن یک چیزایی پیدا کرده که همین مطلب میرسونه که مخرج مشترک با اروپا فهمیده بوده اروپا مدن از یعنف بسیار اوکی بسیار خوانندش کو خوانندش کو اصلا دیر روم پیدا بشه و بیاد همه اینا رو هم میبخشید بیاد و هم رو هم بنویسه خب بسیار خوب خوانندش کو این اگر که نوشته بشه و کسی نخانه خوب نشون بدهی که خود قومه مخش عیب داره درست. ولی اون کسایی که می اومدن می گفتن که آی این فرنگی های نامرد اومدن ما رو از این زندگی اسلامیمون یعنی آرا و ناله نور به قبل دراز بودن و گای قتم دختر ارمنی تجاوز کردن تو دوران قاجار ما رو منحرف کردن بردن به طرف درست لباس پوشتن، و سਖوشیدن و کار کردن الان ما رو نامردمون کردن مثل خودشون خب اینا رو وقتی داره میگه و بیننده بی ها به وجد اومدن مثل اون خوزبلاتی که اون شریعتی توی اونجا بگفت که اونا خوشبختانه نواراشم مونده اینا, اینا مایه خستگی در کردن من هنگام دانشگاه بودن اگه اینا نبودن من شب درس درس بخونم چون از لورل هاردی خنددارتر بود باور کنم خستگیش به جوش می آورد چی؟ ولی خون خیلی رو به جوش می آورد آره برای من از لولر هالی هم بهتر بود که تعریف کرد که یکی سرنوشت یا دست سرنوشت یا خداوند چگونی میاد، امامو انتخاب میکنه، و بعد امام کار میگیره دستش بقیه گوسفندن اونجا و اینا رو می و اونا منجا نشسته بودند و می گفتند چه عمق این حرفا داره یعنی به تمام مدت در تضاد با سازندگی فرنگ با سخت کوشی فرنگ با ایران باسن هم که اصلا بدبخت نمیدرسن خوردنی بوده پوشیدنی بوده اصلا آدم خیلی خیلی بی سواد احمقی هم بود آل احمد هم تو همون مسیر من این صحبت ها تموم شد حالا شریعتی رو که من تو اون حد نمیدونم که اصلا آدم بخواد چیزی بخونه نام مثل کمدی میمونه ولی آل احمد رو میارم مثلا قزو دیگه شو میخونیم یه خورده با هم دیگه و چیزهای عجیب و غریبی رو که این گفته از همون چپتر اول چه م... چه حرفای بی ربطی زده، چه بی‌سوادی عمیقی نسبت به تاریخ ایران داشته چه بی‌سوادی عمیقی نسبت به تاریخ فرانک داشته اینا رو مثلا درست نه اون یه ذره هم که خونده بوده وقت نفهمیده بوده و اینا رو به هم چسبونده بوده و خواننده هی هورا میکشید ده. چرا چون خاننده هم مثل خودش مخش خرابه چون بدنه قومش قاطی داره داشته پهلوی بعد از اینکه این فنره رو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر, بیشتر کشید بیرون حالا گذشته از اینکه پهلوی ارز کدم این نویسنده های فیلسوف رو هم نداشت که بخوان با یک پا از ایران باستان و از یک پا از فرنگ دفاع کنند و بخوان مثلا شنونده رو مثلا بباورانند یا برخوستوانند از اینجوری هم که آدم نداشت ما اونجا که فیلسوف مدرن نتوین عباد نشد. کلاً تو سخن گفتنم با عموم قوم کم استعداد بود، آدمش هم نداشت. یعنی بیچاره پهلوی تنکاری کاری که براش مونده بود این بود که این مدلی رو که فرنگی ها به دست آوردن مدل نهایی رو بدون که درست بتونه توضیح بده به قوم یا بروشن فکر رو اول که اصا ما چجوری به اینجا رسیدیم ازش دفاع کنه. بلکه فقط مستشار فرنگی بیچاره می آورد این مشاوران با ایرانیا کوشش می‌کردن اونجا رو بسازن. با اون ایرانی که با هم که اکثریت بودن. اون یکیا ولی دستگاه برهانیشون از دید خودشون پر و استوار بود و شنونده هم همش اون طول موج بودن یعنی طول موج هماغت اسلامی بنابراین پهلوی تمام مدت تو سنگر دفاعی به سر می برد نظر گفتمانی همش زیر شلیک توب خانه بود خودش نمیست حمله کنه نظر گفتمانی همش در حالت تدافعی به سر می برد و تمام گفتارم این بود که بله ما فهمیدیم که فرنگی‌های پیشرفتهایی کردن ما می‌خواییم اینا رو باز انجام کنیم باز پیاده کنیم اینجا پیش خودمون ولی نمی‌تونیم نظر منطقی ازش درست اتفاق کنیم که چیکار کار داریم می‌کنیم از یه طرف دیگه با اسلام هم تعارف داریم اون از همش بدتر اون جایی که لازم ما اینجا دو تا حط یکی اون ادامه اشغال تمدنی ایران که بلی. بارده انجامید و آدم مانند آل احمد و شریعتی و آدم این دست حتی حتی یکی مثل گل سرخی با اون قاطع کردن مارکس و علی ابن طالب و حسین ابن علی و, علی و قیام آشورا و این حرفا نشون میدن که ادامه همون موالی هستن که به این اشغال دامن میزنن ولی در کنار یه بدشانسی به نظر من حکومت پهلوی داشت این بود که به خاطر مسائل استعماری و حضور انگلستان به طور مشخص در سیاست ایران یه خیلی پررنگش از میانه دوره قاجار به اینور این, این پیوند زدن میان ایران باستان و پیشروی و پیشرفت و جلو رفتن غرب یه مقدار سخت بود برای اینکه یه بار منفی مسئله استعماری در ایران داشت یا اگه بخوام حالا حتی تمام دخالت‌های بریتانیا رو در ایران کنار بگذاریم دیگه دست کم نمیتونیم منکره میشیم که آخرین بخش افغانستان این هرات رو بریتانیا و پسه گردنی از ایران جدا کرد بنابراین نقشی که بریتانیا و روسیه البته به نوعی دیگر در ایران داشتن دست و بال دست کم شاهنشاه آریا مهر رو بسته بود برای اینکه بگه اینها یه مخهج مشتری که هم با ما دارن ایرانی باستان نیستن ولی یه مخرج مشترک دارن بگذاریم مخلاج مشترک رو پررنگش کنیم کشور جلو ببریم من از این نظر تا اندازه‌ای دست و بال شاه فقید رو بسته می‌دونام علی اشتباه نیست این نفرت به برتری فرنگی‌ها که اصلا شدید‌تر حالا من مسلمان‌ها رو می‌ذارم که نامنه که خوشون پیاد است ما آدمای خو... من قبیله خودمون می‌گم جف ملی رو تو اونا مثلا خیلی یعقایت می‌بینیم چون این اه اه همین یاد قاجار و رو فرنگ و انگلیس نتونستن گوارش کنن و خود اونا هم مثلا وقتی یک کسی میخواست بیاد و یک همچین پولی بزنه ممکن بود یک خورده یخش رو بگیرن یا هنوز هم میگیرن هم. که تو مثلا زیادی مثلا فرنگ چیز هستی، فرنگ گوار یا فرنگ پذیر هستی از این حرفا این اون درد و خشم واپاسماندگی خودشون رو و بهره جویی استعماری فرنگ رو که گناه فرنگ نبوده که بلکه مال بیخیالی اینا بوده تو این 300 سال اون انداختن گردن فرنگ و بعد به فرنگ حساسیت پیدا کردن ولی من گمان میکنم حتی تو اون همیهنای ژاپن ملی هم اونایی که بچ های نیمه مسلمون بودن خیلی بعیده اگه بری نگاه کنی گذشته از این نفرت به استعمار مسئله دوباره مسلمون بودنش هم این نقشو بازی میکنه می مثلا یکی هست روان روانشاد مصدق که خودش هم نمی دید این قباغه رو از دوشش نمینداخت و به این اون محدور و دم میگفت و از این ها یه تجانسی با این بازی در درون خودش داشت من نمیخوام بگم اسلام‌گرا بود یا وقتی ازش پرسیده بودن در مورد مثلا وضعیت ها یا اینا هیچ وقتش که سوار قطار مسلمان ها نشده بود باشون جورشون مقامت کرده بود ولی سبک ولی رفت باشون ولی تاییدش تجانس با این بازی داشت این بخش... قطعا اینجوری بود شهران جان برای اینکه نطخ مصدق و مجلس این است که من یک ایرانی و یک مسلمانم و هرچه که ایرانیت و اسلامیت رو تهدید کنی جلوش می ایستم نامگذاری فرزندان ایشون هم خب ف... پسرش غلام حسین بود که پزشک بود دخترش معصومه بود که در سوئیس زندگی میکرد به هر حال مشخصه که خیلی همدلی داشته با ها در این شرایط مسلمان همدلی شهید هم نبودم هم همون دخترش همون پسرش نگاهی کردی قیافه‌ای خیلی رفته داشتن رفتار به سامان داشتن دقیقاً دو تا ایرونی شوشرفته بودن خودش هم خیلی جزئی نبود ولی ته یه تجانس با این اسلامبازی داشت آدم اونجوری که باید بوده اونو باید بگم. حتی ولش میکردی یه کسی مثل سنجابی خب من از سنجابی خیلی گلمندترم تا از مصدق یا از بختیار هر حساب خودشونو دارن اون دیگه عین بچه موالی بی شخصیت رفتار کرد یعنی بدترین جایگاه رو تو تاریخ ایران برای خودش کاشت که ممکنه دیگه کار به یک جای برسه که بعدا همیشه واجه مل اون رو هم کنارش بیارن یعنی اون،, اون کار نداره یه بخشی از اینکه یه حرف مثل گردن شکست های موالی کنار خمینی نشست همین تجانستاش با اسلامبازی بود درست که تعدلش داشت، اینو مثلا بختیار نمیتونست مه. بختیار، بچه ملاک بختیاری بود که با شاهنامه بزرگ شده بود او نمیتونست، اون نمیکشیدیم بی این ها رو مه. بنابراین یه چیزی، یه زهر عمومی تمام جامعه بود و برای همین هم ب... سخت بود حالی آدم میگم اولا که کسی رو من نمیشستم از اون دوران اون چیزی رو که من میگم از نظر نظری رفته باشه دومارشکی بخواد پیاده کنه حتی مثلا میگم اگه کسایی مثل روانشاد زبیه بهروز و اینام بودن اونور گفتارشون همیشه بدگوی به فرنگ بود یعنی این مسئله مخرج مشترک و, و پل ارتباطی رو امه. کسی به اون صورت درست پیاده نمیکرد چرا آخرین کسی که داشتیم که واقعاً درست فهمیداد خود آخوندوف بود فقط حالا <متصف> از این داستان بگذاریم تو اون دوران کسی نبود ولی اگرم کسی میبود من نسبتاً مطمئنم که ده نفر و نسبی در کشور نمیخوندن یا به عرفش گوش نمیکردن کسی <متصف> جالب نبود برای مردم. مردم یه مردم موالی شکست خورده بچه مسلمون بدبخت بودن که اینا فقط همین چیزای زلالت و بدبختی بود. <متصف> کی کسی بیاد بگه ما قربانی این های م... مشرک و کافر و اینا شدیم و اینا آمدن سوار ما شدن دارن از ما بهره کشی میکنن و دوباره همه تو این حالت ملال آوری که مسلمون ها دارن که میون گریه و بعد حمله و تجاوز جنسی یا یا حالتی آمیزوری از غم و خشم و ایناست که اینا توش داره قلیان میزنن و به سر میبرن و تو اون حالت یک قسمت حرفایی میزد مثل شریعت آل احمد برای افراد بسیار بسیار بسیار, بسیار دلانگیز بود ولی اگه خود اون بدبخت اگه فرداش یک شروع میکرد مثلا اشکریتی یا سخنرانی میکرد در مورد اهمیت کوشش یا سخت کوشی یا 16 ساعت در روز کار کردن یا به سامان بودن صحبت میکرد باور کن تعداد بیننده در حسینیه از چند هزار نفر یو تقلیل پیدا میکرد به 20 نفر چون بدن قوم دیوانه بود و پهلوی به وسیله این، با این بدنه همش در تضاد بود و هر روز برای خودش دشمن بیشتر درست میکرد تنها کسایی که پهلاوی رو میفهمیدن اون ده درصدی بودن که سینه به سینه تو این چهارده قرن ایرونی مونده بودن دلایل چجوری بودن؟ پشت، ای ای نکته به ذهنم اومد، سال 1355 یه طرحی رو که با تایید شاه بود به مریض شورای ملی بردن و تصویب کردن که تاریخ کشور از هجری خورشیدی تبدیل بشه به تاریخ خورشیدی شاهنشاهی 1355 شد 2535 شاهنشاهی یه کاملا یه حرکت ایرانگرایانه و به هر حال یه گامی برای بیرون آمدن از اون استیلای تمدنی اسلام در ایران و جالبه که حالا کارای دیگه هم شد ولی همین تقریبا تو هر کتاب و مقاله از انقلاب به اینور منتشر شده به عنوان که اشتباهات بزرگ شاه درد شد که بله آقا اینا اشتبام کردن دیگه مثلا این کارشون اشتباه بود این کار باعث قلیان حس مذهبی مردم شد کسانی که امروز به محمدرضا شاه ایراد میگیرن که آقا کمر اسلامو در ایران نشکوندی و نمیدونم چرا سال یه بار میرفتی حرم امام رضا فلا اینا خودشون کسایی بودن که هر جا مقاله کتابی نوشتن اولی حمله‌ای که کردن اگه دومی مسئله هزبر بوده اولیش مسئله تغییر تاریخ ایران از هجری به شاهنشایی بوده برای اینکه از درون بچه موالی بی‌شخصیت هستن خود اینا هم اگه اون زمان می‌زیستن و اون شخص X که من دارم میگم که می اومد و همچین تئوری‌ها رو با زبان فلسفی غالب میگفت نه مثلا با زبان ساده روشنفکر رو بیاد یکی نفر نمی‌خوندن من میدونم من که گاو بودن اصلا تو جهان موالیگری و بدبختی و بی‌شخصیتی به سر می‌بردن یعنی <تصفيق> وقتی مهترانشون که دیگه میگم اون نامایی باشن که من چند بار نام بردم دیگه حقیقتاً بیچاره اینا بیچاره بودن بدبخت بودن شکست خورده بودن گمراه بودن و امام بیچاره راست میگفت که دیریا همه چی دست خودمون میافتاد <تصفيق> این حالا من گوان نکنم که امام دیگه جامعه شناس درک بود و تقسیم بودی جامعه رو ولی اینو که دیوانه ها در اکثریت هسته اینو میدونست حالا اونی که آیا اون ده و شستو و بیس پنج ها شست پنج ها اون نمیدن ولی اینو میدونستش که ما یک تعداد خیلی قابل توجهی دیوانه جانی مسلمون داریم که علیه اقلیت کمتر از ده درصدی ایران شهری این و فعلا تنها چیزی که اون غالب ایران شهریاست اینه که از زمان رضا شاه به این ور ارتش و دستگاه دولتی دست اینا افتاده وگر مسلمون ها و جانیا اکثریت داشتن درست. چه در اون 25 درصدشون چه تو اون 65 درصدی که نمیدونست چی میخواد درست. خود اونی هم که نمیدونست چی میخواد مثلا از داخل اونی که نمیدون چی میخواد مثلا اما برومند بود که ما نام بردیم دیگه درست شو سنجابی بود دیگه نمیدونم، حالا دیگه دم مرز نمیدونم و احمقا مثلا خود بازرگان بود درست. یا صحابی بود وسط نمیدونم چی میخواما مثلا چیز بود سنجابی بود مثلا در آستانه نمیدونم چی میخواما و ایران شهری ها مثلا یه مدل چه ملی دیگه بودن که رگ ایرانی داشتن و توی اون ده درصدی که اون طرف بود، بیشتر همین آدمای ارتش و شربانه یعنی می که که زمان رضا ها همکاری کرد بودن و فرهنگی های کلاسیک و ایرانگرا مثل مثلا خاندری <تصفيق> یا حتی یه کسی مثل ملکششارای بهار که با خود رضاش مشکل سیاسی داشت ولی قلبش فقط واسه ایران شهر میزد. <تصفيق> این تو اون ده درصد اونا بودن، تو اون ده درصد اونا بودن، و 25 درصد ما مسلمان جانی داشتیم مثل اون کسایی که بعد از انقلاب اومدن سر کار ولو چه کس و کار خود سپاه پاسداران و دولت و فلان و آقایی ریشهری و رجاعی و مدلل های هم بود همه اون جانیا ها از عزیز جعفل یا نمیدونم حقی که میخواه اینه که بعدا اومدن فهرست بیکرانه بیکرانه بس که پرسونل بود پرسونل جانی بود تون تو 25 درصد و این یکیا فقط برتری نظامی داشتن و اونا رو سرکوب کرده بودن از زمان رضا و, و تراژدی بزرگم این بود که این پنجاه سالی که گذشته بود ظاهرا هیچ گونه اثر عمیقی نکرده بود که از داخل چون ایران شهریا چه از داخل اون 65 درصدی که نمیدونن چی میخوان یک کسانی بیان بیرون که یک گفتمان ایران شهری مدرن و فلسفی و فرنگ سازگار چون اینا پسرای خودمونن که به اینجا رسیدن دشمنامون نیستن بیاره بیرون که این پلو بزنیم این دوتان تا طرف و ببنده و برانگیزاننده باشه برای میلیون‌ها شنونده <تصفيق> نود هر چی داشت میرفت جلو داشت بدتر میشد تو نیمه دوم سالهای چهل بدتر از نیمه اول بود تو نیمه اول سالهای پنجاه دوباره بدتر از نیمه دوم سال چهل بود تعداد دیوانها و احمقا اسلام زده ها جای ها بی برنامه ها، کاررستیز ها،, ها، نیلینی های داشت بیشتر می شدد وقتی که هااش شهری ها بیشتر بیشتر شدن تو اونا افراد بودن از ریت اومده بودن و شخصیت ملی که اصلا به حملله نداشتن فقط تو مسجد می رفتن و مخشووی می شدن یک پتانسیل انفجاری دور شهرها رو گرفت حالا مالندی که دور و سال مثلا پنجا پ هستیم تو این فضای. انتجاری ولی استتار شده چون هنوز ساواک و ارتش و اینا هستن و ارکان و دولت خیال میکنن که ایران داره میره که پیشرفته بشه تو این وسط شاه که بیمار شده میبینه کارتر اومده و میگه نمیخوای باز کنی فضای باز سیاسی بیاری حالا اینجا ما گسدرده ترتون نشناسونده که ممکن از بدخیمی بود نقشه بود میخواد ساقط کنه یا فقط منظور بیچاره بعدی نداشت اون بادوم زمینی کاره یا هر چی ما اصن اینجوری فعلا بکاریم ازاریم که, ازاریم که اصلا که هم نداشت محمد نمیخوای باز کنی اونجا رو یه خورده دموکراتیکش کنی از این حرفا خب شما که اینقدر پیشرفت کردید و سرقیافه قیافه کشورتون اینقدر پیشرفته شده خود محمد رضا شاه هنوز نمیخواست باز کنه چون زغزغ میکرد که اینجا هنوز آماده نیست ببیش گزارش های که از ساواکم می اومد که تو زندان از این دیوونه ها و مسلمان ها موالی ها ریخته ولی چون بیمار شده بود خلاف اندرزیای کسایی سازمان امنیت برخیا میدودن میخواست باز کنه مه. و به خودش میگفتش که تا هنوز دو سه سالی خودم هستم باید این رفت یا این ترانزیشن رو به یه جامعه ای که خودش میتونه خودش رو رله کنه و خودش رو پای خودش ایستاده و اون تو دموکراسیه مدل غربی یا هر چی باید انجام بدم بعد بمیرم برم و به مجرد اینکه فشار آوردن تا این اولین گروه‌هایی که بهره برداری کردن، گروه‌های جانی و اسلامی بودن چرا؟ چون اونا تو ده 15 سال قبل از اون رشد کرده بودن به جان که کم‌تر بشن و دلیلش اون نیستش که مخالف‌های شریف جبه ملی میگن که بله از که این محمد رداشاو خودش نمیدن، مسجد بود، این اینجورش قبل سکولار بودن نمیدن تو که دینیشون کرده بودن. نه بدنه جامعه فرهنگ کاری فرنگ رو که اونا میخواستن اونجا نهادینه کنند با شرکت های مدرن و کار و کوشش و نزد نمیفهمید نمیفهمید اینقدر میان نهیم به من بگن که ما داشتیم تو تهران یا آزمایی چرا عقلیت اما اون ده درصده بعدانه داشت از خشم چیک و پاره میشود نمونهش همین روشن فکرای جاهله که خود اونم از اون چاق چی بهتر نداره مستدامونه فکری بهتر جامعه از مدله پیشرفت زیستن فرنگی و کار و کوشش یا زیستن به شیوه ایران باستان هرچون که دیگه... کسی نایده بود حالا این یکی داشتن پیش موردن شکنجه میکشید شکنجه <تصفيق> بنابراین وقتی تعداد آنمای مسلمون و دیوانه و ایدئولوگ داشت روز روز بیشتر می شود. وقتی سوپاپ دفاعی رو... این سپر دفاعی رو ورداشتن حباب دفاعی رو ورداشتن. به انفجار انجامید. چیزی جز انفجارم نمیتونست از توش بیاد بیرون حالا این در اون لحظه یک تعداد آدمای نابغه و واقعنگر نیاز داشت ور شاه که اونا این مسئله تاریخی و فرهنگی رو به همین حالت رک اینجوری که بهت بد میگم بدونن نه اونجوری که زمین یا تو خودشون گرفتارن فقط دلیل اینکه من از دوربریای شاه از روانشاد هویدا حتی آموزگار و دیگران خیلی بیشتر از این انتقاد میکنم دی که دو سه بار گفتم که مثلا اینا چرا نمی اینا چرا لایه بندی جامعه رو نمیدونستن چرا, این, چیز که نمی چرا بتا... این که من میگم نمیدونستن چرا برای اینکه من ببینم روشن فکرامو که الان هستن الان چه سال بعد هنوز یارو تو رؤیاهاش داره زندگی میکنه میگه ما امروز فردا میریم یه قانون اساسی سکولار اونجا به حمدالله می‌ذاریم پنج روز بعدش هم هم هستیم هم دموکرات هم هر دلت بخواد ما چجوری می‌تونم ایده بگیرم از داشته و کارگزارش که چرا یارو 43 4 سال پیش این تئوریای پیچ در نمیفهمیده وقتی یارو روشن فکره روشن فكره که ما داریم بعد از سه سال شعورشون اینقدره من چجوری میتونم از اون بگیرم دوستا این کلان توی این جامعه کنار این که ارث کدم کسی نبود که تو دستگاه فلسفی ایران باستان واقعا دوباره زنده کنه یعنی واقعا جوشش بده به اروپای مدرن که همزاد همدیگه دیگه بودن و یک یک جنبش بزرگ اجتماعی درست کنه و فتح کنه گفتمان جامعه تو سال 40 هجری همون گونه که اون آدم نبود اصلا هیچ گونه واقعبینی تو این قوم نبود یعنی همشون یعنی اسلام نه فقط مغزاشون از ایدولوژیک ریخته به هم بلکه تا ته فشار آورده و اون بن قانونایی رو که من چند بار گفتم توی این برنامه بن رو ریخته به هم یعنی اینا رو واقع نگاری تو اینا کشته سخت کوشی رو توی اینا کشته فروتنی رو تو اینا کشته من عرض کردم که در زمان محمد رضا افراد میلیونی هستن فرنگ که کسی یاد بگیره برگرد چه بسازه اینا میرفتند می‌دیدن بهمی گاشتن فروش می‌دادن که چرا ما از اول مثل فرنگ نیستیم اون نه فرنگ اروپای شمالی چون اروپای جنوبی که زیاد شیک نبود فقط اروپای شمالی <تصفي> یعنی یارو سیستمش بستانکاره، مصرفیه، مفتخره پرت و پلاگوه بدن قوم فاسد بود اون ده درصد شهری ها و اساسی ها و راستگراهات ها منظرم با راست این راستی، راستی ها، گراه ها و سخت کوش ها و کارگراه ها اینا تو اقلیت بودن سپر دفاعی ساواک و شهر بانی که ورمی داشتی هر لحظه اون یکم مازه را خام خام چیکار کنن و خندداری کار ده این بود که خود اینا نمی دونستن تو اقلیتن مثلا با محمد شاست صحبت میکنیم میگه آقا ملت ما شریف از ما ملت وجود نداره با هویدا همه ایرانی ها دنبال مثلا زندگی خیلی خیلی شیک هستند مگر مثلا یه سری محدودی که مثلا خبیثن از این باید اون موقع این فرنگی ها میخونی که رفتن سالای چهل و پنجاه میلادی توی عمق شهر را حرکت کردند بازارا رو دیدن، دانشگاه رو دیدن، میان شهر رو دیدن، پایین شهر رو دیدن روستار دیدن. برگشتن گزارش همه متفق قول اینه که آقا اینجا بدنه قومش ام فاسده و اهل کار نیست و اسلامیه و از توش انفجاراتی بیرون خواهد اومد اگه این فشار از رو سرش یعنی مثل فنر کشیده بودنش بهش زور میوردن اینم نمیخواست کار کنه حال کار کردن نداشت اون اهل عرق و نعل اینونا بود وقتی اون سوپاپ دفاير برداشت این, این ترکید یهو <تصحیح> و شیوه رو تو برنامه دیگه خواهیم کافت که چقدر طبیعی بود تمام اتفاقاتی که افتاد که <تصحیح> <تصحیح> وقتی که فضای باز سیاسی اومد از کردم طناگروه که تو جامعه وجود داشت که فقط مسلمان‌ها جانیا بودن یهو داریم چاپ ما داشتیم آدم اساسی که نبود که توش تحصیل محمد رضا شاهم نبود که فضا رو پسته بود بسش مرداد نه نه نه آقا نه اون اصلا فضا رو نمی بس فشار نمیورد اصلا این پیشرفتام نمیشد اون پاکستان مونده بود عیز من. دقیقاً حالا فشار ورده تا اینجا کشونده فشار تا اینجا کشونده اون حبابه بر می داره اون سپر دفاعی رو ور می داره و بعد توالی اتفاقاتی که افتاد چقدر طبیعی بود رو باز دیگه کافیم حالا خیلی میگن که فرنگی این وسط خیلی نامردی کردن خیلی انگولک کردن خیلی فلان کردن اینا اونم بهش دست میازیم که آیا واقعا اونا اینقدر انگولک کردن یعنی در سیستم های دفاعی کشور مالا مال پر از آدمای واقع نگر و جنگجو و اینا بود و فقط فرنگی مثلا این کار شکار اون رو ترور میکردن که مثلا اینا دست به دست یا واقعا اینجوری بود؟ و اون مثلا اون فردوسته رو که همه خباست ها رو گردن اون که خیلی کمک کرده تو پایین وردن سطح دفاعی کشور و کار دست مسلمان و دیوان افتاده آیا واقعا از روی برنامه خباست بود یا از روی این بود که خود محمد رزاشا و یاران دور و هم به مجرد اینکه این سپر فشار رو ورداشتن از واکنش های قوم گیت شده بودن اینکه قبلش همش تو مسادره به مطلوب به سر می که مردم بهدار خیلی مردم خوبی خیلی اهل کارن خیلی صنعتی خیلی فرناند وقتی برداشتن و این حملات و این گیج شده بودن و تو اون وضعیت اصلا نمیخواستن بیشتر از اونم دفاع کنن چون این احساس بهشون دست داده بود که خب پس باید فقط یه با کشتن 100ها هزار نفر تو میتونین داستان رام کنیمین دیوانه ها رو و اونم نمیخواستن. جالبهم کهشکهایی که به که جامعه وارد میشد، ا <تصفيق> ناتوان که اون بخش معقول و حتی اون بخش گیج و ویجی که نمیدونستان دنبالش چیان که اونها بالاخره اکثریت بودن رو به خودشون بیاره جنایت های زیادی شد در درازای سال 57 ولی در تابستون 57 28 مرداد 1357 500 600 تا از هموطنان ما زنده زنده در سینمای رکس آبادان سوزانده شدن توسط انقلابیون مسلمان حتی اونجا یه ده گفتن ایشالله گربه است گفتن نه حتما اشتباه شده حتما سواک این کار کرده و همون موقع هم جامعه کمکی فکر میکنم شروع کرد به سرشو خاروندن که آقا این کار اینا بود همینا توی آبادانی که تظاهراتی نمیشد و به قول خودشون بعدها اعتراف کردن روی انقلابی نبود در این شهر با آتش زدن سیما، سینما و زنده زنده سوزاندن 500 نفر خواستن به قول خودشون گل انقلاب رو در باخش آبادانم بکارن یعنی یه مردمی که یه اندازه اون هنوز وجدان و خرد در وجودشون باشه باید یه همچین ضربه مهلکی یه شکی بهشون بده ولی نه تن سیکم دوچار شکشون کنه دقیقا ولی اتفاقی افتاد از بیسته مرداد مورداد اتفاقا بگم که ضربه امور تونتر شد یعنی بعد شهریبر و میر آبان آذر رو یعنی هر آنچه که اینا انجام دادن در ادامه همون اشغال تمدنی و بگیر و ببند و بکش و آتیش بزن و غارت کن هر کاری کردن هر جوری که خواستن تبریقشو کردن و تبلیغشون خریدار داشت در کلمان با... اومدن یه مسجد آتیش شد مسجد جامع رو بعد گفتن سواک آتیش داده. بعد هیچکی اونجا به قول تو اون بون قانون هم کار نمیکرد یعنی یکی بگه که آها سیستمی که الان دنبال آرامشه دنبال آسایشه چرا باید خودش اینو آتیش بزنه اونو تخریب کنه دیگه کار به جایی رسید من بچه ده ساله بودم یادم زلزلهی تبس زمین لرزهی تبس که در تابستان پنج انجام شد گفتن امریکاییا ها اونجا زباله اتمی خاک کردند. شابشون اجزه داده بود این زباله اتمی دوباره ترکیده و تبع 40 هزار نفر مردن و قشنگ مردم به همدیگه میگفتند یعنی شما وقتی شعور تعطیله دیگه اصلا مهم نیست اون کشور چند تا مسجد حسینی است این آمادگی برای اینکه هر مزخرفی رو بود دیگه از این مزخرفتاکی نداشتیم که زمین لرزه واسه دفن از زباله اتمی خا، اون زباله هست که دیگه ببین این روشن فکرای ایران اس همه روشن فکرای زمین مسلمان خودشون از دست ملت خودشون در خجالت و تعارف و گیجی به سر میبرن مم. که نمونه زندش الان سرنوشت افغانستان تو این روزها که 20 سال کوشش آمریکایی ها در نصب کردن نگاه رو به پیشرفت و تمدنی اونجا رو شورهزار فقط بوده شورزار مم. ولی الان با روشن فکری ایران که صحبت می‌کنی همش از آمریکا صحبت میکنن مگه <متحدث> آمریکا بیکار بود بره انقدر پول اونجا هزینه کنه بعدم بیاد بیرون بدون نتیجه نه این رفته بودن اونجا رو به چاپن چی رو به چاپن چیزی داره اونجا سنگلا سنگلاخ و اینا به مش مردمی که دست به مسلسل امش آدم مگه چیزی نمیداره تازه سال این سالهای اشغال افغانستان توسط امریکا سالهایی بود که زنان افغانستان یه نفسی کشیدن یه بخشی از شهرنشینشون هست کردن که شهروندن یه زندگی محترمانه نسبتاً. برای ایجاد شد که خب الان با آمدن طالبان دیگه پرونده بسته شد مدل ایران فقط مدل خب قویتر و پربونیه تر و استوارتر همین 20 سالهه بود درست اینجا 20 سال این رو, رو شورزار میخواستن بکارن اونجا دوتا پهلوی ها و پدران مشروطه بون سراغازشون سال میخواستن روی شورزاری که کمتر شور بود بکارن ولی اینی که آخر سر نمی شد و نمی گرفت و پا نمی گرفت این درخته این مشلس داخل خود اون زمینه بود وگرنه نه شما تصور کن در آسانه انقلاب شلوقی ها شده اینا اومدن ریختن چهارصد نفر هم جوجیک هاب کردن یا دویست و زدن این و کشور کشتن کلی بانک ویدن. خب بسیار خب اوکی شما اگر یه ضد گفتمان داشتی گفتمانی که گفتم تو سال چهل و, و گفت ایرانی که بگو ن تو میخوای کشور خراب کنی قرن بکنی بیابونیش بکنی ایران شهر رو غلط کردی میزنم دندونات بره تو شیکمت درست. ولی واسه اینکه یه همچین پشواک بیاد باید اول گفتمانه وجود داشته باشه درست. که تو به مغزهایی که حامل اونا هستند پجواک یعنی روی بیاری درست. و اونا همراه باد بیان برای اون جنگ شاه اسماهیلی اون لحظه درست. چون چه قصه کنیم شده بله ما دمازم. پنجاد رفتیم و بسیار عالی نشست آینده میپردازیم به اینکه این انرژی بسیار بزرگ ویرانگر که به طور سیلابی متاسفانه افزایش پیدا کرد به چگونه به جایی رسید که ما در فقدان برنامه برای کنترلش و برای پیشگیری از اونم که می توانستیم یعنی امکاناتی بود راه بردهایی بود که جلو این جریان بیسته چگونه از اون غفلت شد اینم به بخشی است که برمیگرده به ناتوانی رژیم گذشته در استوار کردن پایههای قدرت و اینکه خیلی زود وا دادند حالا بهش خواهیم پرداخت چرا و چگونه و احتمالا شاید دو دیگه به نقش بیگانگان هم حتما خواهیم پرداخت برای اینکه قضیه, قضیه یک بودی نیست ولی از اونجایی که به این بود بسیار مهمش که تو این هفته ها ما پرداختیم کمتر پرداخته شده بود یا اصلا پرداخته نشده بود و همیشه بود دخالت بیگانگان مد نظر بود و یا مقلته هایی مثل اینکه خود شاه نمیداشت فضا باز شه و از این حرف های بی اساس امیدواریم که در مجموع برایند اینها ها بتونه تصویر درستی از اینکه چرا آنگونه شد رو برای ما بسازه در طول برنامه ایمیلی که اینجا نوشته شده info at iranian renaissance.com که شما میتونید تماس بگیرید اگه بخواهم با جمهش همراهی کنید، همکاری کنید فعالیت کنید ایمیل بزنید اونجا و پیوند کنید همچنین اگر خواستید که کتاب زمان زرتشت رو دریافت بکنید نشانیتون رو بفرستین به اون ایمیل و که بشه از اون طریق نسخه فارسی یا انگلیسیش رو خریداری کنید سپاس بسیار شهرام جان و سپاس از توجه شما همینان به تا فرصت دیگر